یہ ایک بزرگ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا باپ اپنے بیٹے کو صحن میں لے کر بیٹھا تو اس نے اپنے بیٹے سے کچھ باتیں کی تو اس کو یاد آ گیا اپنے بیٹے کا بچپن بچہ جوان تھا باپ بوڑھا تھا اس نے جب ایک لمحہ دیکھا تو اس کو یاد آیا کہ ایسے ہی ایک وقت اس وقت بھی آیا تھا کہ جب یہ چھوٹا تھا اور میں جوان تھا تو وہ بزرگ لکھتے ہیں کہ تھا اس طرح کہ بچہ چھوٹا چھوٹا نیا نیا بولنا سیکھا توتلی زبان جیسے آج ہمارا بچہ اگر بولے نا توتلی زبان میں ابا بابا اماں تو ہمیں بڑا میٹھا لگتا ہے کہ یار آج میرے بیٹے نے میرا نام لیا تو وہاں پر بھی ایسے تھا بچے نے توتلی زبان میں بابا بولا تو باپ بڑا خوش ہوا تو اب وہ بچہ بولنا سیکھ رہے نویں نوی چیزیں آ رہی ہیں نام پوچھ رہے ہیں تو بیٹے نے پوچھا کہ ابا یہ دیوار پہ کالی کالی کیا بیٹھی ہوئی ہے اس کو کیا کہتے ہیں طوطلی زبان ہے تو باپ نے بیٹے کی پیشانی چوم ماتھا چوما پیار بھری نظروں سے دیکھا اور کہنے لگا بیٹا دیوار پہ قوا بیٹھا ہے بیٹے نے پھر پوچھا کہ ابا دیوار پہ کیا بیٹھا ہے تو باپ نے پھر جواب دیا پیشانی چومی کہ بیٹا دیوار پہ کوا بیٹھا ہے الغرض وہ بزرگ لکھتے ہیں کہ چالیس مرتبہ اس بچے نے پوچھا کہ ابا دیوار پہ کیا بیٹھا ہے تو چالیس مرتبہ باپ نے پیشانی چوم کر محبت کے ساتھ شفقت بھرے لہجے میں بتایا کہ بیٹا دیوار پہ کوا بیٹھا ہوا ہے وہ وقت گزر گیا اب جب بزرگ نے دیکھا کہ اب میں بوڑھا ہوں اور میرا بچہ جوان ہے اور وقت وہی وہ آ گیا جو اس کو یاد آ رہا تھا کہ ایسے ہوا تھا دیوار پہ قبا آ کے بیٹھا اس نے کہا کہ جب یہ چھوٹا تھا اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اس کو چالیس مرتبہ بتایا آ ذرا میں تو پوچھوں کہ یہ کیا کرتا ہے تو اس نے پوچھا کہ بیٹا ذرا بتائیں یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہے بابا جی کبا بیٹھا جی بڑنا روکھے سے لیجے میں جواب دیا کہ بابا جی کوا بیٹھا دیوار پہ تو کہا چلو ایک دفعہ ہو گیا پھر پوچھا کہ بیٹا صحیح نظر نہیں آ رہا بزرگ ہو گیا ہوں نظر ختم ہو گئی ہے اب میں نے تیری آنکھوں سے دیکھنا ہے تو ذرا بتا یہ یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہوا ہے کہنے کا بابا جی دیوار پہ کوا بیٹھا ہوا ہے کہہ رہا ہوں نا آپ کو بتا رہا ہوں نا آپ کو دیوار پہ کوا بیٹھا ہوا ہے باپ خاموش ہو گیا کہتا چلو پھر پوچھتا ہوں کہ اب کیا کرتا ہے پھر بولا کہ بیٹا ذرا اونچی آواز میں بتا کان بھی رہ گئے ہیں بزرگ ہو گیا عمر کا تقاضا ہے ذرا اونچی آواز میں بتا میں نے سننا بھی تیرے کانوں سے قریب آ کے بتا کہ یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہوا ہے بچہ تلخ لیجے کے ساتھ آیا غصے کے ساتھ بولا کہ ابا اگر نظر نہیں آتا تو نہ دیکھ اگر نہیں سنا جاتا تو خاموش ہو کے بیٹھ جو کون سی مصیبت آنے لگی ہے کون سی قیامت آ گئی ہے بار بار بتا تو چکا ہوں دیوار پہ کبا بیٹھا ہوا خیر تو باپ تھا رونے لگ گیا تو بچہ بھی پگھل گیا پھر کہنے لگا ابا جی یہ کیا بات ہوئی ہے آپ رونے لگ گئے ہیں تو باپ نے نا آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور اپنے بیٹے کو کہنے لگا بیٹا ایک وقت تھا کہ جب تو چھوٹا تھا ایسے ہی کوا دیوار پہ بیٹھا تھا تو نے مجھ سے ایک مرتبہ نہیں چالیس مرتبہ پوچھا تھا کہ ابا دیوار پہ کیا بیٹھا ہوا ہے تو میں نے محبت کے ساتھ تیری پیشانی چوم کر تجھے چالیس مرتبہ بتایا تھا کہ بیٹا دیوار پہ کوا بیٹھا ہوا ہے آج اگر میں نے دو سے تین مرتبہ پوچھا تو تجھ سے وہ بھی نہ گوارا ہوا میرے بھائیوں ذرا بتاؤ کہ جب ہم چلنا سیکھتے ہیں جب ہم بولنا سیکھتے ہیں تو ہمارا باپ تو نہیں ہمیں کہتا ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتا ہے ہم گر پڑتے ہیں وہ پھر اٹھاتا ہے ہم گر پڑتے ہیں وہ پھر اٹھاتا ہے کبھی اس نے تو یہ بات نہیں کہی کہ وہ شہزادے اگر چلنا نہیں آتا تو بیٹھ جا کوئی مصیبت آئی ہے بعد میں چل لینا نہیں باپ کہتا ہے کہ میرا بیٹا میرا بیٹا سب کچھ تو تو ہم نے اپنے ماں باپ کے لیے کیا کیا دکھ درد تکلیف پریشانیاں ٹینشنیں اس کے علاوہ اور کچھ دیا اپنے باپ کو